ياكلي عماما صوت كي ندير أه يا أم أم بابا ربي باغي يتزوجني مع ولد عمي شوي شي شوفي غي أنا اللي نديك أون المهم سي رمضان والله على سي فاسيل أن تي بو تحطش لو ماتان بصح قالولي متنجموش تقولوه في الغالية سينما شفيقه كملي لباتا وعك خفي كرهت <تصفيق> سبقيتي يا ودي والله للاسف انارتي لسانسيه تعرفيني شيء في السيل خاصني ام ام ام ام عليه ام عليه بدراهمه. ام ام ام ام